mai În acest clip am văzut cum se spală un geam de mașină în mod profesional. Ce ai nevoie pentru spălarea geamului? În primul rând, speli geamul cu spumă la spălătorie sau acasă, apoi cu un șampon. După aceea, ai nevoie de. O soluție profesională de spălat geamuri, eu folosesc nanoautom. De Dar îi copilic cu apă, jumătate 1 la unul. O lavetă cu fir scurt, lavetă din microfibră pentru spălare. Și o lavetă tip waffle pentru ștergerea geamului. Mașina a fost prespălată cu spumă și spălată cu șampon. Vom folosi soluția de spălat. Cum am zis, folosim nano-autoglass cleaner. Întotdeauna scuturăm orice soluție, o agetăm înainte de folosire și pulverizăm puțin pe geamuri și ștergem. Am folosit o lavetă nouă în și tot se mai vede puțină murdărie, așa că o să mai ștergem o Iar acum ștergem cu laveta tip Waffle. Geamul este curat acum pe exterior, dar vom șterge și interiorul. Pentru o curățare eficientă, la final, putem folosi și alcool izopropilic. De obicei folosim alcool izopropilic înainte de a-i da și o protecție hidrofobă geamului. Foarte puțin. Am scăpat de grăsimile de pe geam. Chiar dacă geamul a fost spălat bine, colocolizul copilic se elimină și grăsimile. Întotdeauna după ce spăl geamul, lasă-l puțin jos ca să curăț și partea. Întotdeauna lăsăm geamul jos și curățăm de partea care se închide. Dacă nu o curățăm, geamul nu va fi curățat complet și va apărea moldărie. data viitoare vom prezenta cum se face protecția hidrofobă la geamă.